Hei! Tervehdys parisuhdekeskus Katajalta. Mä olen asiantuntija Riina Nissinen. Ja nyt tämän lyhyen luennon videoklipin aikana puhun teille parisuhteen resilienssistä saira ja sairaudesta. Minkälaiset kaikenlaiset vaikut asiat vaikuttavat siihen, että, että kumppanit tai omasta sairastumisesta huolimatta parisuhde pystyy olemaan voimanlähde siinä arjessa? Eli puhutaan parisuhteen palautumiskyvystä silloin, kun on hankala elämäntila. Parisuhteen resilienssiä eli sitä palautumiskykyä. Siitä puhutaan siis ylipäänsä resilienssistä paljon. Ja me tiedetään, että sitä koitellaan erityisesti hankalassa elämäntilanteessa. On tärkeää pohtia, että miten saisi parisuhteen vahvistumaan niin, että se kestäisi myös sen sairauden mukanaan tuoma lisäkuoru. Niin, että kumppanit voisivat luottaa siihen, että parisuhde kestää. Psyykkisen palautumiskykyyn vaikuttaa tietysti hyvin monenlaiset asiat ja monenlaiset tekijät. Esimerkiksi kasvuolosuhteet ja vaikka tämmöiset biologiset ominaisuudet. Me ollaan jo tietysti geneettisesti eri tavoin herkkiä ympäristön vaikutukselle ja ympäristöolosuhteille. Toinen kestää paremmin niitä suuria vastoinkäymisiä kun taas toiselle tuntuu, että pieni koettelemus on jo, on jo liikaa ja kamelin selkä katkeaa. Resilienssi on siis semmoinen ominaisuus, jota esimerkiksi omalla kumppanilla siinä parisuhteessa voi olla enemmän kuin itsellä. Onneksi resilienssi ja ikään kuin mielen palautumisköky on kuitenkin taito, jota voi harjoitella, jota jokainen pystyy harjoittelemaan. Elämässä me tietysti kohdataan erilaisia vaikeuksia, ja haasteita ja hankaluuksia, ja niistä selviytyminen voi kuitenkin vahvistaa niitä meidän taitoja, kohdata vastaavia tilanteita uudelleen. Tutkimusten mukaan tiedetään, että on olemassa tietynlaisia tekoja tai tietynlaisia asioita, jotka voi lujittaa sitä parisuhteen pärjäämiskykyä, parisuhteen palautumiskykyä, paris, pa, pali, parisuhteen palautumiskykyä tässä. Tässä dialla kuvaakin tämmöinen joustava kuminauha, joka palautuu sen jälkeen ennalleen, kun sitä on venytetty. Seuraavilla dioilla lähdetään käymään sitten näitä asioita, mitkä vaikuttavat siihen parisuhteen resilienssiin ja palautumiskykyyn. Lepään lähellä. Mikä onkaan parempaa kuin saada käpertyä kumppanin kaineloon ihan viereen päivän päätteeksi? Usein aikuiset osataan tarjota sitä syliä ja turvaa lapsille, mutta aika usein väsyneenä ja ehkä turhautuneenakin sen kumppanin syli voi tuntua tosikaan alkaiselta. Kun perheessä on sairautta, niin erityisen tärkeiksi käy parisuhteen kannalta ne pienet hetket, jolloin kumppaneilla on mahdollisuus levätä toistensa vieressä. Lepääminen toisen lähellä sisältää sen ajatuksen, että ollaan tässä ihan rauhassa, ei tehdä mitään. Usein me saatetaan ajatella niin, että se parisuhteen läheisyyden ylläpitäminen pitäisi olla jotenkin jotakin ihan erityistä tai jotakin yllätyksellistä. Loppupeleissä se parisuhde ja se läheisyys siinä suhteessa rakennetaan ihan yksinkertaisilla pienillä asioilla siinä arjessa. On se sitten hyvä huomenna ja, ja hyvän yön toivotuksissa, huomaavaisuuksissa ja niissä arjen pienissä kosketuksissa, hipasuissa. Säännöllinen kosketus ja läheisyys on ihan äärettömän tärkeitä parisuhteille. Kosketuksella ja läheisyydellä voidaan ajatella, että on parantava vaikutus parisuhteessa. Siksi on tärkeää, että me joka päivä katsotaan toisiamme suhteessa silmiin ja kosketetaan toisiamme. Sairastumisella on, on usein vaikutuksensa myös kehoon eri tavoin, esimerkiksi kipuna tai, tai muuttuneena ulkonäkönä tai, tai vaikka voimattomuutena tai, tai haluna tai haluttomuutena. Sairastuminen vaikuttaa myös usein muodella tavoin seksuaalisuuteen. Yhdessä onkin hyvä ja tosi tärkeää löytää siihen nykyiseen elämäntilanteeseen sopivat tavat, olla lähellä, koskettaa. Seksuaalisuus on hyvin tärkeä intiimin läheisyyden kokemus usein sen kumppanin kanssa. Ja, ja se voidaan ajatella, että se on paljon enemmän ja pa paljon laajempi asia kuin vaikka yhdintä tai rakastelua. Seksuaalisuuden kysymyksiä erityisesti kannattaa pyytää rohkeasti apua hoitavilta tahoilta tai seksuaaliterapeutilta, jos sen sairauden myötä erityisesti seksuaali, seksuaalisuus tai seksuaali kysymykset nousee, nousee esille. Myös yhteisen kertomuksen merkitys vahvistaa sitä parisuhteen pärjäävyyttä ja resilienssiä. Erilaiset yhdessä suhteessa koetut muistot, kokemukset ja ajatukset on kumppaneilla usein erilaiset, mutta tärkeintä on se, että niistä ollaan tietoisia, niistä, niistä pystytään puhumaan ja se erilaisuus hyväksytään. Yhteiset keskustelut synnyttää sen yhteisen parisuhteen tarinan. Me yhdessä asenne on hyvin tärkeä parisuhteen resilienssin näkökulmasta. Suhteessa olemme minä, sinä ja, ja sitten parisuhteessa me olemme myös me. Kaikki ne omat teot ja valinnat vaikuttavat siihen parisuhteeseen. Ja mitä enemmän esimerkiksi vaikka kumppani on tietoinen siitä mun, mun terveydentilanteesta tai sairaudesta tai, tai mun tunteesta siihen liittyen, niin sitä enemmän se ymmärrys ja myötätunto voi myöskin kasvaa. On tärkeää vaalia sitä ne yhdessä asennetta. Sitä voi tehdä vaikka niin, että muistellaan yhdessä niitä kertoja, kun oltiin pärjääviä tai, tai selvittiin vaikeuksista. Ja on tärkeää myös, että vaalitaan sitä yhteistä hyvää sen sijaan, että, että, että, että syntyisi vaikka sellainen taisteluasenne siitä, että kumpi pääsee helpommalla tai kummalla, kummalla rankempi elämä. On tärkeää, että vietetään yhteistä aikaa yhteen, yhdessä mukavaksi koettujen asioiden äärellä. Se vahvistaa myös sitä mehenkeä. On tärkeää, että elämästä löytyy iloa. On lupa iloita. Positiivisten ja iloisten tapahtumien ää, tunteiden ja, ja myöskin kokemusten jakaminen ja niiden huomaaminen kumppanin kanssa on tosi tärkeä ja merkittävä ja parisuhteen hyvinvointia vahvistava teko. Vaikka usein se sairastuminen tuo murheita, hankalia tunteita, ehkä kipua ja epävarmuutta elämään. On tärkeää, että elämässä näkyy myös se kaunis, hyvä puoli, jossa pystytään iloitsemaan niistä asioista, jotka on hyvin ja jotka toimii siinä arjessa ja elämässä. On tärkeää, että osataan pyytää apua. ja Tunnistetaan se avun tarve silloin, kun sitä apua tarvitaan. Kumppanin ei tarvitse myöskään ryhtyä terapeutiksi tai kantaa yksin vastuuta niistä kodin asioista. On tosi tärkeää, että lähdetään kartoittamaan sitä kodin ja lähipiirin ja ammattiavun mahdollisuuksia avuntarjoajanne. On tärkeää myöskin huolehtia itsestä ja muistaa sen lentokoneen ohjeistuksen mukaisesti, että ensi happinaamari itselle ja sitten annetaan se sille virustoverille. Pariterapiasta usein löytyy apu silloin, kun parisuhteessa on iso, vaikka tällainen sairastumisen aiheuttama kriisi. On tärkeää etsiä sitä apua, mistä esimerkiksi sitä omalta paikkakunnalta löytyy sitä tukea sinne parisuhteeseen. Ja usein, useilla paikkakunnilla onkin saa apua esimerkiksi neuvottelukeskuksesta tai perheneuvolasta tai, tai terveysasemalta. Toivo on erittäin tärkeä näkökulma tässä parisuhteen resilienssi resilienssiasiassa. on hyvin tärkeää se, että, että, että siitä huolimatta, että vaikka saattaa olla hyvin toivoton olo, on tunne, että toivoa on kuitenkin olemassa. Voitaisiinko vaikka ajatella, että jos on sellaisessa tilanteessa, että, että on niin mustassa ja pimeässä tunnelissa, että siellä ei näy missään valoa, niin mistä voisi sellaisessa tilanteessa saada ikään kuin lainaksi sitä toivoa? Mikä voisi olla sellainen toivon lainaamo? Toivon vara, varapankki. Voisiko se olla hankalassa, tiukassa tilanteessa, vaikka se oma kumppani tai vaikka se oma parisuhde. Vähemmin kiitos, kun seurasit tätä videota.